Milioane de români, obligați, Legea se aplică de azi, amenzi grele. O lege important se aplică începând cu ziua de Sfântul 17 martie 2018. Milioane de români sunt nevoi să se supună acestui act normativ, care a fost publicat în monitorul oficial, vineri. În cazul în care românii vizai nu se vor conforma, aceștia risca mensius turtoare, potrivit respectivului act normativ. cite aici ce trebuie să fac milioane de români, începând de azi, este obligatoriu.